Жителька Миколаєва Людмила нещодавно повернулася до міста із села. До цього ранку її будинок залишався цілим. «Зразу сиріна прогуділа, потім два взриви, а я з хати виходжу в кухню. А тоді, як почало це молотити, я дивлюся, куди воно летить. Син чи внук кричить – бабуля, хавайся. Я бігом кухню, забігла, двері закрила, як почало тіліпатися, вийшла. Я кажу, у сусідки вікно розбило, а внук каже, бабуля, подивися, а в нас всі три вибито. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірили та знешкодили нерозірвані касетні боєприпаси... ...у приватному житловому секторі міста та на вулицях біля різних закладів та установ. — А там ще щось є у вас? — Ні, оце все. А одна труба там оборвала мені виску. — Було знайдено залишки касетних елементів, також залишки ракетних систем залпового вогню, тронадо «С». Була велика кількість неспрацьованих касет. Також ми знайшли уламки в аптеці, теж від залишки від Тернадо С. В житловому секторі знайшли там велику кількість неспрацьованих касет. Багато було постраждали чесні сектора, вікна, двері, також в паніці люди. Дуже просимо вас не торкати ці. Не торкайтесь цих вибухонебезпечних предметів, якщо ви знайшли, одразу телефонувати на 101.